всією вулицею. Сусіди збирають теж. За його словами, це вже не вперше на їхній вулиці вибиває шибки. Тож склити, каже, не квапиться. Зараз будемо целефаном, я не знаю, чим. З ціклом нема смислу, бо зараз другий буде ще якийсь, сьогодні-завтра і смисл зараз вкладати гроші. Шибки повибивало не тільки в приватному секторі, а й в багатоповерхівках та одному освітньому закладі.